Хемилтон переміг, але я думаю, що маленьке диво все ж таки сталося в гонці. І воно стосується того, як він переміг. Ми ж до останнього кола не знали, зрештою, хто буде переможцем гонки. І Розберг робив усе можливе. І як він сам сказав, мені б ще одне коло, я переміг. І це вже стало інтернет-мемом. Розберг, ще одне коло, я б переміг. Вже таке було в Бахрейні, таке було і в Іспанії. Але сам факт, що Хемелтон не поїхав зі старту до перемоги, а виборов її у змаганні з Розбергом а вдруге вже в цьому сезоні, коли вони, до речі, стартували поруч, тобто, коли на першому гоничному відрізку Розберга немає завад у вигляді інших суперників, яких він обганяє, як це було в Китаї, наприклад, або як це було в Малайзії то він дійсно може давати бій Льюісу Хеммельтону. І це вже маленьке і приємне диво, що в чемпіонаті у нас є така боротьба двох пілотів на найкращій техніці, які, в підсумку, і розіграють цей чемпіонат. Але Хемілтон знову показав свій клас. Вже вдруге, коли він виграє таку яскраву дуель, він говорить, що «Я б повільніше, був весь вікенд швидше за мене, в нього була перевага, але мені вдалося перемогти». Але я спробую наступного разу виступити краще. Здавалося б, куди вже краще. Перемога в кишені. Але він вкотре нагадує, що Ніко був швидше, але Ніко не виграє. І дуже яскрава була, напевно, картинка. Дві хвилини перед церемонією нагородження, коли вони опинилися в одній кімнаті перед подіумній, і... Напевно, два слова між ними було. Між Хеймлтоном і Розбергом. Вони перекинулися двома словами і все. І мова жестів була якраз не на користь Розберга. Він вже ситий по горло такими програшами. І те, що наступна гонка Монако – це дуже добре, тому що Монако – це його домашня гонка. А поки що відзначу, що Льюіс Хеймлтон вперше за два роки вийшов в лідери чемпіонату. Чотири перемоги поспіль. За статистикою, пілоти, які вигравали чотири гонки поспіль в якомусь із чемпіонатів, ніколи не програвали цей чемпіонат. Тож такий, напевно, прогноз має бути на весь сезон.